مرحبا بكم في ماتشار تارية أو في غابة تارية هذا الغلاف الغابة الذي ترونه يعني كان غلاف أخضر غلاف بمنتجع سياحي غابة كانت يعني بيت الطيور وبيت الحيوانات فالآن أصبحت مثل غابة الأشباح لاحظوا معنا أيها المتابعين غابة أصبحت مثل غابة الأشباح ذهبت التروة الغاباوية وذهب معها رونق الغابة وها نحن الآن وسط غابة مهجورة تحت رماد تحتلها رماد وحشائش الحريق التي دمرها ها نحن الآن في وسط غابة كانت تزهر باللون الأخضر بشجر الصلوبر الفليني الذي كانت منتنفس لهذه الساكنة ومنظر ورونق جميل لهذه المنطقة أكلتها النيران ولم ترحمها أحصدت النيران الأخضر واليابس وأصبحت هذه الغابة مثل غابة الأشباح أو غابة مهجورة